To, jak věc vypadá, je strašně důležité nejen kvůli fungování, ale hlavně kvůli prodejnosti. My se dnes budeme bavit o designu. Podívejte se na tahle dvě auta. Nebeme řešit jejich značku ani cenu, a jenom to, které byste si raději vybrali. Pod pojmem designu si toho dokážeme představit mnoho. Může se jednat jak o činnost návrháře, tak o výsledný produkt jeho práce. Design je obsažen jak v hmotných produktech, tak i v těch digitálních. Netýká se tedy jen automobilů nebo obličení, ale také webových stránek nebo různých aplikací. Pokud je průmyslový nebo jiný produkt zdařile esteticky navržen, často bývá označován za designový. A pokud je řeč o designu, máme zde pro vás krásnou ukázku. Tohle je Lokomotiva 32E. Lépe je však známá jako laminátka. Byla totiž první lokomotivou na světě se sklolaminátovou karosérií. Hlavním důvodem byla skutečnost, že tímto materiálem bylo možné vytvořit tvary, které by ocel v té době nedovolila. Tato lokomotiva byla vyrobena ve Škodovce v počtu jediného kusu roku 1963. Váží 126 tun a ve své době byla jednou z největších a nejtěžších lokomotiv. Již koncem 60. let 20. století dosáhla na trati brno břeclav tehdejšího rychlostního rekordu 203 km za hodinu provozu na běžných tratích ji bohužel brzdily nedostačující koleje. Laminátka je unikátní také tím, že je první elektrickou lokomotivou, která vznikla pod ohledem designéra, profesora Otakara Diblíka. Dodnes je považována za jednu z nejkrásnějších lokomotiv, která byla v Československu vyrobena. A je ideálním příkladem toho, jak skloubit design s výkonem. Design není jen o vzhledu, ale i o funkčnosti. Proto profesor Diblík řešil stanoviště strojvedoucího a jeho rozlezl lokomotivy. Pan profesor pracoval na spoustě dalších věcí. Některé z nich možná znáte. Zkuste se nad designem zamyslet, ať vezmete do ruky jakoukoliv věc. Design tvoří vzhled předmětů, které nás obklopují. Můžete se zeptat vašich rodičů, jak vypadaly televize nebo nábytek, když byly ve vašem věku. Přeneseně tak můžeme říci, že designéři modelují náš svět.